Erban Nicolae, atac devastator la adresa lui Claus Iohannis după trimiterea legilor justiei la CCR, este preedintele unei republici absolut alucinante. Erban Nicolae l-a atacat dur pe Claus Iohannis după ce preedintele a decis trimiterea pachetului legilor justiei la Curtea Constituțională. Nu mi-e foarte clar ce a vrut să spun, pot să comentez ce a spus. Lucrurile sunt foarte grave. Modul în care domnul Iohannis citete constituia e absolut halucinant. Nicio persoană nu poate executa suveranitatea în nume propriu. Domnul Iohannis ne anunță în nume propriu ce face comer cu suveranitatea României. Nici de cum nu ne putem implica în jocurile absolut penibile irusinoase ale domnului Iohannis. I-domnia s-a a câtigat alegerile făcând o serie de promisiuni. Este absolut ruinos ce a făcut astăzi. Este președintele unei republici absolut alucinante, a declarat Erban Nicolae.